ضمير ضمير نار اكبر انسى الوجع والهموم والوطن راح يبقى سيء طول ما انت تشهد زور ضميرك كعمة السلطة ما بتشوف لانه السابع جار بنصعد بس ما نلقى اللي يصول انا ماني ما عاذرك القتلى بالتحرير اما الثورة تبقى رمز كل ما يجينا تشريد بغداد تنزف الفيسبوك تاثير والشريف حاجة بالفلان راح يموت بتفجير كل هالاصوات موتى لكن تماثيل اما الواقع ما يتغير سائرون على النقيض حب الوطن لا اكثر من تمثيل والنصيحة خذ الحكمة من التيار العريض عميل لغيري مهمه بس تطبيل اما القتل عادي عاده كفر على عالتطبيع ابن بلادي راويني اي دليل عربي كردي سني شيعي او مسيحي الكل شهيد